Може кого я питать? Хорошо. А, вы сказали, собираетесь доплатить с месяца за предыдущий, на полу, во в стоит, как бы, да, прикольнейше то же время. На что далеко это о'кей. Ем, Нічим. <смеш> ну насправді е, вода то, що є на землі, окей, прикольно. Справа в тому, що е, коли ми її, е, намагаємось вивести на орбіту, е, ну тобто вода тут не рівнює воді на орбіті. Е, через те, що витрачається певна кількість палива, певна кількість енергії, також грошей, яка необхідна для того, щоб доставити е, там літак води, якщо ми будемо е, говорити е, в таких термінах, е, щоб для ілюстрації. Для того, щоб поставити один літр води на орбіту, по-моєму, треба спалити в одному випадку 50 літрів води, в іншому 100 літрів води, ну, перетворено на ракетний палив. Тобто, я вважаю, що більш економічно ефективно, і деякі компанії теж будуть видобувати цю воду з астероїдів, які летять, щоб ми не мали цих... Ну, і при, чому, що... при тому, що виводиться вантаж на орбіту, є певні математичні розрахунки, Е, ну, за якими після певної ваги, після певної маси, точніше, е, ну, це, стає, е, це все більше і більше забирає палива, щоб вивезти там трошечки більше маси. Ну коротше, це, це економічна вигляд. Я прошу. Я, я хочу додатку, да. вивезти один кілограм речовини на орбіту, треба витратити 50 тисяч доларів. Кілограм речовини не, не більше. Це, якщо... Буває це перевантаження, а це сума зошта і стати зі. Люди знають, якщо я з усіх кажу, залишайтеся, то допомагайте. Прошу, ще можу, хтось там? — Таку просто скажи. — Таку льоджинку? — Ви не запропустили. — Так, пропустили, що так. — Почекаю, чекаю. — Повідаєш лише нам про чого SpaceX, настільки інноваційна компанія? Почекай. Тебе буде зараз. <рес> <рес> <рес> такий ну, а, Насправді є такий прикольний чувак Рішард Бренсон. Він написав а, книжки деякі. А, чорту все, бері сіділи. Це одна з, них, з найкрутіших. Мені подобається, дуже мотивує така книжка. Ну, він сам а, там, не, закінчив, ну, не має середньої освіти. Ну, чувак а, має такі космічні амбіції. Але його проект полягає в тому, що... Це космічний туризм, він, збирається, він побудував свій е, галактичний е, космопорт для того, щоб е, свої космічні апарати, запускати свої літаки на висоту 100 км, там щось просто пофоткатись, робити селфі, щось 5 хвилин невагомості, і потім приземлятися на Землю. Ну, цього є потенціал, в принципі, масштабувати це на якісь перельоти за допомогою там. Ну, скоротити час, але я вважаю, що поки що це ну, дійсно іграшка для багатих людей, оскільки ну, ті, хто внесли гроші в цей проєкт, ті, хто фінансували зараз, це дійсно багаті люди, мільярдери чи мільйонери, які ну, просто хочуть потусити. А я вважаю, що для дослідження космосу важливе зараз, пріоритетно, це саме займатися і е, такими технологіями е, більш серйозними, які нас можуть доставити на Марс на іншу планету, так то, розвивати... Yeah, речі. should have shooting it, shoot. so it doesn't actually be